يا صباح الفل نادرًا <تصفيق> من المرات القليله قوي اللي بتشوفوني يعني خاصه في الرياض ان انا خارجه الصبح احنا في الرياض هنا كائنات ليليه تمام فلما بنخرج الصبح ده بيبقى ايه يعني عايزين نجيب حاجة للضروره القصوى ورانا حاجه فنهارده ابو ياسين قال لي تعالي نصحى بدري وهو عارف ان انا بحب الفطار بتاع مات قوي فقال لي تعالي ايه نفطر فيه انتوا عارفين الفطار بتاع ماك اخره الساعه 11 ف طيب تمام ف بصراحه انا نمتش. انا مطبقة من امبارح <تصفيق> عشان عارفه لو نمت مش ه... مش هقوم مش هصحى ف يلا بينا نبدا اليوم من اوله وصباحكم عسل وصباحكم فل وحطي بقى لايك وكومنت حلو كده ولو ما اشتركتيش اشتركي في القناه ويلا نكمل <تصفيق> ديكو ديكو ديكو خايفة من الحمام مرعوبة من الحمام دي كده الكوفي اللي نازلة مع الوجبات ده كابتشينو وانت بلاك ايه انا غادي البلاك واحب البلاك. وانا بني وبحب السكر البني. صحيح. شكرا. اللي شي. يس. يس. you so much يس. يس. يس. يس. يس. يس. يس. يس. يس. تاكلي سكر ليه؟ تاكلي سكر ليه يا مسكرة؟ أنا اللي شكراً شكراً يا بابا <تصفيق> شكراً بابا ده مؤذي والله يا حبيبي صح؟ تاكلي سكر؟ إهدي إيه إيه ده إيه؟ ستورة ستورة يدلو <تصفيق> إيه ما تاكلوش؟ إيه ده <تصفيق> تفتكر <تكلي> التلاتة <مش> زبطوا مع مع ده ده خالص في واحدة واحده ايه طبعا ايه تكون حلوين خالص. تكون حلوين لكي نخلص حلوين يا تكون أيوة يا لكي تكون حلوين لكي تكون ام ظبط ده البيت بالسجق مش عارفه السجق من انهي اتجاه بس هو ده البيت بالسجق كده يا جماعه احنا هنعمل ايه النهارده هنعمل الكشري المصري والاول مره في القناه دي الحاجات اللي عندي اللي انا استخدمتها وهقول لكم على المقادير اللي انا مستخدماها بالتفصيل طبعا تقدروا تقللوا الكميات او تزودوها على حسب ايه رغبتكم تمام اول حاجه دي كوب... اربع كوبايات من الرز المصري هنغسله ونصفيه بس فقط لا غير تمام دول كوبايتين من العدس اللي هو العدس الاحمر او العدس البيت. جبة مش عارفه بتسموه ايه يعني تمام آه دول كوبايتين من العدس هننقحهم قبل ما نبدا في الاكل بساعتين تمام همشي آه معاكم بالترتيب بس عشان ايه ما ننساش البهارات بقى بتاعتي هنا معايا ملح معايا ليمون انا هنا ما عنديش ليمون دلوقتي في الوقت الحالي فعندي اللي هو عصير الليمون اللي هو المركز ده هستخدمه آه طبعا البطل بتاع الليله بتاعتنا آه كزبره و كزبره وكمون تمام ال... ال... ال... عندي شعريه هنا تمام آه هستخدم هنا كوباية بس من الشعريه آه وعندي آه مكرونه آه انا بحب استخدم في النوع ده اللي هي المكرونه الصغيره بتاعت التحمير دي او اللي هي المتنيه تمام وفي المكرونه السباكيتي كنت فاكره ان انا عندي كيس بس للاسف ما عندي فهستخدم بس النوع اللي عندي اللي هو النوع ده تمام آه الكميه بقى اللي انتم تحبوها في المكرونه عايزين كيس كيسين براحتكم تمام آه آه عندي هنا آه بصل المفروض هحتاج بصلتين كبار بس انا اللي عندي دول وسط فحطيت ثلاثه ويفضل لو بصل اصفر يا جماعه انا اللي عندي الاحمر انا بقول لكم الصراحة. عندي اللي هو العيش الابيض ده. تمام? عشان برضو نعمل اللي هو العيش بتاع الكشري اللي بيجي في المحلات ده. ودي عندي صلصة متفرزة. وده عندي طوم مفروم. ماشي. وهنا عندي اعوذ بالله مش أه الحمص تمام نقعي من بالليل أه وهحتاج بقى هحط بقى من من الصلصه وعندي طماطم فريش جوه هحطها معاه لما اجي اشتغل أه فيه أه تمام ادي إيه المقادير بتاعت الكشري ادي إيه العيش قطعناه مربعات بالمنظر ده زي ما انتم شايفين تمام بصوا انا الحل على النار تمام في زيت بقى غزير غزير وسخن جدا جدا هبتدي بقى ايه اروح نازله بالعيش بتاعي تمام حبه حبه كده تمام وايه واطلعه واصفيه على المناديل والعيش لسه سخنة بالمنظر ده نبتدي ايه نرش عليه ملح تمام كزبره ناشفه كمون نقلب ايه كل ده بقى تمام تمام خرشه شايفين الجمال بتاع العيش شايفين بصوا البصل قشرته سبت الديل كده زي ما احنا شايفين وبالجنب اللي هو ده بتاع المبشره هبتدي ايه ابشر رفيع كده تمام او بسكينة ايه رفيعة اهم حاجة اعملها شرايح ايه رفيعة خالص جدا عشان البصل ي... ي... يقرمش معينا وهوليكم التقطيع بتاعته في الاخر عمنا ازاي بصوا بقى بصوا الراف اللي انا عايزها هو ده بقى الراف اللي انا ايه محتاجين. عملته بالجنب ده بتاع المبشرة اللي هو الجنب ده. تمام? آه عايزين تعملوه في مبشرة بتاع البطاطس كده اللي بتقطع البطاطس الشبسي. تمام? عايزين تعملوه في الفوت بروسيسور تمام بالسكينه مفيش مشكله اهم حاجه زي ما قلت لكم الرفع ده عشان الحاجه تطلع معانا مقرمشه خلاص كميه البصل بتاعتنا اهي اتعملت تعالوا بقى ايه ننزل بقى في الزيت السخن بتاعنا تمام نفرش كده لو بصل بقى كمان اصفر طلعله افتح من كده تمام للاسف البصل الاحمر ده يعني بياخد وقت عقبال ما يتحمر وفي نفس الوقت بيروح ملسوع في ساعتها يعني لونه بيغير في ساعتها تمام بصوا بصوا مجرد مقعب بصوا بيقرمش الزر بس اهم حاجه ايه تفردوه كده عشان ينزل الزيت اللي فيه ماشي في حله بقى تانية على النار هحط بقى من الزيت اللي قليت فيه العيش وقليت فيه البصل هحط بقى ايه حبه في الحله الجديده بتاعتي دي هبصوا. حبه من الزيت ونازل حتى معاهم شويه بصل ما فيش اي مشكله هيدوا بقى دلوقتي الكشري بتاعنا طعمه آه كده كده احفظوها الشعريه قد العدس والرز ضعفهم يعني انا حاطه كوبايتين شعريه يبقى معاهم كوبايتين عدس اربعه رز يعني لو تشتغلوا نصاط يبقى نص شعريه نص عدس نص كيلو رز كده ادي كوبايتين الشعريه نبتدي بقى ايه نقلب الكلام ده كله مع بعضه تمام يبقى الشعريه قد العدس وضعف وضعفهم الرز استخدموا نص شعريه وده نص عدس وكيلو رز يعني انا هنا مستخدمه كوبايتين شعريه يبقى كوبايتين عدس معيهم اربع كوبايات من الرز طبعا على حسب عدد الافراد عندكم وكميات الكشري اللي انتم بتعملوها تمام تمام. بقى احمر فيها كده في بعدين هقول لكم هنعمل ايه خلاص الشعريه بتاعتي اتحمرت خدت اللون اللي انا عايزه ادوله تمام هنزل بقى ايه عليها الرز المغسول والمصفى هو والعدس ادي الرز بتاعي طول يعني الطشطشة هو ده الطول المطلوب ويجي العدس اهو قلبنا بقى ايه العدس بقى مع الرز مع الشعريه شايفين الكلام شايفين الالوان عامله ازاي انا مش عارفه ليه العدس طالع مخضر كده مش عارفه ما علينا نفضل بقى ايه نقلب زي ما احنا شايفين كده وطول ما احنا سامعين التشتشه اللي بتتش دي بقى احنا كده ايه حلتنا سخنه الدنيا تمام التمام فيها. بعد ما قلبنا كده كويس بقى ايه ننزل بقى بالملح بتاعنا ماشي وبالكمون الملح بقى والكمون على حسب ايه الرغبه ونقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه تمام? نزبط ملحنا كويس. الكمون بتاعنا قدير الكلام ده كله ايه? خلاص قلبنا كده بقى الملح والكمون مع العكس. هننزل بقى المية بتاعتنا. المية يعني يا الرز يبقى ظاهر منها. تمام? هكمل المية وارجع ثاني نكمل بقى ايه? المية بتاعتنا كده. تمام? ونقلب. عايزه الرز بتاعي يبقى ظاهر مستواه ظاهر كده من المية. لان العدس اللي احنا حاطينه شارب ميه منقوع في ميه فشارب ميه فهيبك ميه في الحله بتاعتي يعني احنا في الرز لما بنيجي نسويه عادي لا بنطلع كده ايه عقله لا ده كده ده المستوى اللي انا عايزاه بصوا ظاهر كده الرز ايه على الوش زي ما انتم شايفين الرز بقى مع العدس والشعريه ده مستوى المية اهو هنغطي عليه واول بقى لما يتشرب المايه بقى هوطي النار عليه هفضل سايبيها على نار عاليه واول لما ال اتشرب الميه بتاعته راح موطيه عليه خالص تمام الحل اهو اللي هنسلق فيها المكرونه هنزل بتاع فيها بشويه ملح تمام شويه من الزيت عايزين تحطوا من الزيت ده زيت نظيف ما عندكمش ايه مشكله وننزل المكرونه بتاعتنا لو كنا هنعمل بقى اللي هي المكرونه اللي القلاب كنا هننزل دي ابيض دقيقتين وبعد كده نروح مكسرين اللي هي ال... مكرونه اللاكام الطويله ثلاثة وننزل بيها بعده لان دي بتاخد سوا اكتر من الثانيه تمام نسيب بقى المكرونه ايه ادي إيه بقى المكرونه بتاعتنا اتسلقيت اهي تمام هصفيها بقى دلوقتي وهركنها ايه على بصوا الحمص اللي ناقينه من بالليل عامل ازاي شايفين شايفين الحبايه نفشت كده وبقت جميله ازاي ما شاء الله كل ما يقعد كل ما الحبايه ايه تطرى معانا انا الحمص عاملاه في وصفه لوحده على القناه لو حب اذا حابين تروحوا تشوفوها على طول تمام معاكم تمام حطيت الحمص بتاعي على النار اهو ادي الميه بتاعتي بتاعت السلق تمام وفي الميه كده بعد ما ولعت النار بقى تمام اروح ايه حاطه كده حوالي ايه معلقه صغيره من الملح طرف المعلقه كده ايه سكر واسيب بقى ايه الحمص ده يتسلق عندي بقى قشر ليمون هحطه تمام انا ما عنديش بقى ليمون دلوقتي فهحط ايه حبه كده من عصير الليمون حاجه بسيطه تمام تلاقوش مش هيمرر ولا يحصل اي حاجه بصوا معلقه كده صغيره تمام وهسيب بقى الكلام ده كله يتسلق بقى ايه مع بعض كده يا جماعه شايفين الجمل شايفين الرز بتاعنا بصوا عامل ازاي ما شاء الله تحفه تحفه تحفه طحفة. طحفة. طحفة. طحفة. وادي المكرونه بتاعتنا مسلوقه خلاص كده تمام الحموس بتاعنا بيتسلق على النار والبصل بتاعنا جاهز والعيش تعالوا بقى ايه نعمل اخر حاجة السلسة والدقب بتاعت الحلة كده على النار هحط شوية من الزيت بصوا الحلة سخنة على النار هحط شوية من الزيت بتاع البصل ويا تمام وهنزل بقى في الحلة دي بالمكرونة بتاعتي دي انزل بقى بالمكرونة بقى ايه نقلب مع الزيت اللي هنا اتفرجوا بقى على الجمال وعلى الطعم وعلى الحلاوه ماشي بتاعت المكرونه دي لو قعدت بالايام عمرها ما تلزق ولا تعدل طعمها صح ده انتوا بقى يعني ممكن تكتروا شويه اكتر من كده في الزيت على حسب كميه المكرونه اللي انتوا بي. بصوا هنا معايا معلقه من الثوم المفروم تمام انزل عليها دي معلقة كبيرة من الثوم المفروم انزل عليها بحوالي معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة كزبرة وابتدي دلوقتي ايه؟ اقلب الكلام ده كله مع بعض تمام دي من غير ملح دي اللي انا هعمل بيها الصلصة بتاعة. الحلة بتاعتي اهي انزل عليها بردو بشوية حلوين كده من الزيت بتاع البصله تمام عشان اعمل الصلصه شايفين الكلام ده؟ هاخد نصه كده تمام نصه هنزل بيه هنا تمام واقلب ده ايه بسرعه نازله ادي الصلصة نزلنا بيها اهو على التوم بتاعنا تمام مع الخل رشة الملح تمام رشة سكر ورشة من الفلفل بالاسود حابين نحط بابريكا مفيش مشكلة تمام انا الصلصة انا مصلصلاها فهي تقيلة تمام هنقلبها بس كده حس ان هي ابتديت تبقبق كده يبقى صلصة بتاعتنا جاهزة لو عندكم بقى طبعا عصير الطماطم هتلاقي لما تتسبك يبقى كده صلصة التشالنج بتاعتنا ايه جاهزة ثالث تشكشي كهوة بقبق فاكرين بقية عجينة التوم اللي احنا عاملينها مع الكمون والكزبرة اهي ننزل بقى بيها نقلب وهي مية كده غلوة واحدة ونطفي انا دلوقتي بعمل دقة التوم اللي على البارد معلقتهم مفرومه كبيره كده تمام آه معلقه كمون صغيره معلقه كزبره صغيره وشويه ملح ونخلط كل الكلام ده ايه مع بعض ماشي تمام انزل بحبه من الخل تمام وحبه من عصير الليمون عصير الليمون ده بقى اكتر تمام طبعا دي دقة مركزة جدا جدا جدا. تمام? هنغلب بقى ايه? كويس. هنخفف الكلام ده كله. ومية عادية من الحنفية، عشان انقل الدقة بتاعتي. طبق ضغط زي ما احنا شايفين كده عشان اعرف ايه ازودها بالمية. هنزل بقى دلوقتي بحوالي ده ايه كده كوبايه من المية. شايفين الكلام? شايفين? بصوا. دي ولا مش دقه يا ايه متعلمين يا مدارس المدارس تحفه سهله جدا مش محتاجه بقى لا نعملها على الصحن ولا اي حاجه خطيره عايزين بقى نعمل زيت للشطه براحتنا احنا عامه هنقدم بقى كشري النهارده من غير اي شطه عشان خاطر الاطفال اللي معانا ابتديت اهو اغرف في الطبق بتاعنا شايفين شايفين شايفين الجمال عامل ازاي شايفين الحله بتاعتنا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله تحفه هنكمل بقى ايه غرف الكلام ده انا حطيت بس طبقة اهي من الكشري هوريكم انا يعني لو بعمل سيرفيس كبير بقدمه زي دي. طبقة اهو من الكشري تمام? حطيت كده حبة من الصلصة تمام? وهرجع احط طبقة تاني من الكشري عشان بس لما نيجي نقلب يبقى ايه? الكشري كله في صلصة. ادي اهو طبقة تاني من الكشري وبعدين هحط ايه? صلصة ووريكم بقى ايه? بعد كده بقى وأنا بحط الحمص والفنش النهائي بتاعي يعني. على فعلوا الجرس اعملوا لايك like، اكتبوا كومنت وشيروا مع صحابكم